Képzelje el egy országot, ahol észrevesszük, ha tennünk kell másokért. Ahol kimerünk állni egymásért és önmagunkért a mindennapokban. Ahol természetes, hogy egy járókelő azonnal segít, ha valaki rosszul lesz az utcán. Ahol pontosan tudjuk, hogy apró tettek is hétköznapi hősét tesznek. Hiszünk benne, hogy ez az a Magyarország, amelyben mindannyian élni szeretnénk. Hősök tere. Az vagy, amit teszel.